الله في أحمر بارك الله لعبد العزيز في شبابه أحمر العين ثقل وعقل راكد بارك الله لعبد العزيز في شبابه حسب حسابه علي الشالي بين قومي قايل هنا بحثا ما يحسب حسابه حالي الشالي بين القوم قايد نسلة شيوخي ما فيها غرق و الشهامة ينالون الشهايب ذا نوسع لفرحة بن عند شيخ اللي فعله النعم فيكم <تصفيق>